Hei, jeg heter Magnus Nohr. I denne filmen skal jeg vise deg de funksjonene som jeg oftest bruker i Camtasia opptaksprogramvaret for Screencast, men det er også mitt viktigste verktøy i forhold til postproduksjon av video. Nå har jeg startet opp Camtasia, og så trycker jag på Nytt projekt. Da starter programvaren, og jeg får opp det som er brukergrensesnittet i Camtasia. Foreløpig så er dette här blanke ark med farvestifter til, og nå ska jeg vise deg de viktigste funksjonene som jeg på en måte bruker i denne programvaren. Det aller første jeg skal gjøre er at jeg skal legge på en introduksjon til denne filmen, Och da går jag in och så trycker jag på Library, og så går jag på Introer, og så velger jeg en av disse ferdiglagte introene som ligger inne i kemtation. Och nu drar jag den ned på redigeringslinjen. Och så lägger jag den under spår 1 och så passar jag på att den är dratt helt bort. Så drar jag den ut på skärmen och nå kan jag gå in och redigera denne texten. Jag går in, dubbelklickar. Eh och då kan jag si denna här är eh upplärring i Camtasia. Det kaller jeg denne her, og det du vil se er at den har jeg, skal jeg nå legge til i starten av den filmen, som du også vill få som slutteprodukt når du ser dette her. Kanskje litt vanskelig å skjønne til å begynne med. Nå velger jeg å lukke denne på denne måten, og nå kan jeg se på hvordan dette vil bli seende ut. Jeg starter og stopper med pause som er da spacebar på tastaturet, eller jeg klikker här. Nå har jeg juksa litt i forhold til at deler av denne filmen er jo ikke spilt in i Camtasia, fordi jeg bruker Camtasia til å vise dette fram. Så nå skal jeg hente inn den første delen av denne filmen som er spilt inn i en annen programvare, så da går jag på denne plussen og import media. Og så går jeg fram til det stedet der jeg har lagret denne filmen, og jeg kallar den for Camtasia 1. Klikker på den, og velger Open. Nå lastes denne filmen in i programvaren, og jeg kan nå dobbeltklikke på den for å få en visning av programvaren i Camtasia. Hei, den skal jeg ikke bruke her nå, for det jeg pleier å gjøre, det er at jeg drar denne ned til redigeringslinja, tidslinja. Og så har vi et verktøy som jeg bruker veldig mye, nemlig denne Zoom-knappen, som jeg zoomer in på å se mer nøyaktig. Og hvis dere ser här nede, så har vi sånne, vi har sånne lydmeter som viser hvor høy lyden er. Og så kan jeg gå inn, og så kan jeg høre. Hej! Og der ser vi at hej er denne første der. Og så tenker jeg at jeg gir litt luft foran. Og nå kommer det første viktige, Camtasia. Vi deler et klipp i to. Så for å gå inn og gjøre det, så har jeg merket videoklippet. Den ligger på track 1, og jeg trykker nå på delklippet, split. Sånn, og så klikker jeg for å merke den delen som jeg skal kaste, og så trykker jeg på delete på tastaturet. Og så må jeg nå ta og dra denne videofilen, den drar jeg inn til introen. Så la oss se hvordan dette ser ut i overgangen. Der er vi på slutten av animasjonen til å begynne med. Hei, jeg heter Magnus. Og her har vi en utfordring til at dette vinduet blir jo veldig, veldig lite. Så jeg vil jo at dette videovinduet det skal på en måte dekke hele skjermen, og ikke bare en liten del av. Da går jeg på Animation, og så går jeg på det valget som heter Scale to Fit. Og på, må, på en måte har jeg bestemt at dette videoinnspillingsbildet, det skal dekke hele skjermen. Men kanskje jeg ikke vil det, for det er jo ikke noe poeng å vise dere alle ikonene jeg har på skrivebordet. Så da velger jeg å gå in på deler av skjermen, og det gjør jeg i dette vinduet oppe til venstre, ikke her nede i halperhjør nå. For dette til høyre er visningsvinduet, og dette er det faktiske utsnittet vi ska ha. Så jeg trykker på «Scale to fit», og så må jeg på en måte Nå har jeg jo et 16.9-format på denne videon så her blir det nødvendigvis noe svarte ringer runt. og så får jeg vurdere om jeg skal sette den på mitten eller hva jeg skal gjøre for noe. Da gjør jeg for eksempel sånn. Kanskje jeg skal zoome enda litt mer inn her, på det som er viktig. Det er for at det skal være så stort og oversiktlig for den som ser videon som mulig. Og så nå trykker jeg på «Play» igjen. Hei, jeg heter Magnus Nohr, i denne filmen skal jeg vise deg. Nå skal vi ikke bruke alt for lang tid på dette her, for nå kan jeg bevege meg bortover tidslinja, men plutselig så er det jo veldig stor avstand mellan hvert sekund her, og da går jeg tilbake på denne som heter Zoom inn. Når jeg zoomer inn her så ser jeg jo egentlig hvor langt jeg har snakket, og her er det tydeligvis et opprom. La oss høre hva jeg sier for noe. Utengrensesnittet i Kentresia. Ja, her er det någon feil, ser jeg også, fordi at... Her borte så begynner jeg å bruke hele skjermen, og det gjør jeg omtrent her. Og her så sier jeg at jeg skal gå inn på brukergrensetiden på Camtasia, og da må jeg klippe vekk. Her har jeg tydeligvis har jeg ventet på att man skal komme til hele skjermen. Så jeg må klippe vekk noen greier, og det gjør jeg på følgende måte. Det ser jeg veldig godt på lyden nede på linja her, så da går jeg inn plasserer der jeg skal starte och klippe. I så valde jeg å splitte, men nå ska jeg bruke klippe- funksjonaliteten, så nå drar jeg tak i den rød her, for å vise det området som jeg skal eh, klippe bort. Så allt dette som er blott her nå, det blir klippet bort. Jeg trykker da på saksesymbolet, og da klipper den mellom disse to punktene. Så må jeg bara se på hvordan dette er, for her blir det sånn at jeg skal gå ut til fullskjermsvisning. Så jeg, før jeg begynner å snakke igjen, så skal jeg over og vise fullskjerm igjen. Og da går jeg opp på animasjon, og så trykker jeg på den som heter «Scale to fit», da får jeg hele skjermen. Og så i utgangspunktet så har den, kan du velge hvor lang tid det skal ta å zoome med å dra ut denne pilen i forhold til mange sekunder og hvor starten på zoomen og slutten på zoomen skal være. Dette kan du bare prøve deg frem på. Jeg pleier å velge den som er standardinnstillingen da, og se hvordan det blir sent ut. Jeg får foreløp det som er ubyggelig resistent til det ikke blir skjedd. Foreløpigvis er dette planført med farmedstiftet til, og nå og så går filmen videre. Jeg skal nå ikke bruke mye tid på å følge med med dem. Hvis jeg drar videre her, ser dere, så visar han jo fortløpende på skjermen hvor han går og spiller in. Her kommer jag til et sted der jeg viser fram uten å snakke, og her borte så er det nok på tide å gjøre et klipp for å gjøre klart til neste opptak. Og da går jeg inn der, passer på at fila på track 1 er gul og merket, og så går jeg inn her og så trykker jeg på del oppklippe, og nå skal jeg ikke bruke det resterende delen av klippet, så da trykker jeg på delete. Nå har jeg nok en gang klippet ned et klipp som er da spilt inn i en annen programvare, og nå har grunn til at det er så dårlig kvalitet er at Screencastomatic som jeg har brukt ikke har bedre oppløsning. Så nå går jeg på eh, in på der det står Animations. For nå ska vi høre på hva jeg sier for noe i filmen. Nå er, nå er det noksalis i forhold til, forhold til at delene delen i filmen er jo ispikkert i Camtasia. Og det vi ska gjøre nå, nå ska vi henlede opp merksomheten til at det begynner å skje noe nede i venstre Det Dette den gule prikken som følger eh, innsetningspunktet er fra screencast Den har vi også i Camtasia under Behaviors unnskyld, under Cursor Effects. Og hvis du ønsker en Cursor Effekt, kan du dra den, og så slippe den på sporet her nede, hvis så ønsker samme type gule ringer, eller spotlight, eller forstølse, eller spore hvor man tar, og så videre. Dette kan du leke deg litt fram på. Men det jeg skal gjøre, det er at dette her er en viktig område, tenker jeg. Så for det første, så skal jeg zoome inn nå på denne delen av skjermen. Da ga jeg her på Scale to Fit, og så Dra jeg ner, det utsnittet vi ser av skjermen her nede, og da må jeg få med meg denne plussen. Personlig, da vi zoomet in og da ser dere at det er denne zoome-ikonen som kommer frem här på tidslinja. I tillegg så er jeg veldig glad i å utheve med figurer, og då går jag på annotations, og her under Annotation så finns det mange forskjellige valg. Det finnes piler, det finns mulighet til å ting uskarpt hvis ikke noe skal komme på filmen og så videre, eller streker. Og nå skal jeg bruke streker, for nå skal jeg bruke denne här. så drar jeg den bare ut for å utheve denne lille plussen, som er kanske vanskelig å se, som du skal klikke på. Så da gjør jeg på denne måten, og den legger sig da som et eget spor på track 2. Och du kan häna att du har mange såna tracks som vi har här nu. Låt oss se vad den blir att se ut. Först så vil vi zoomar in og så kommer eh utteving med en röd fyrkant runt der vi ska trycka. Jag ska hämta in den första delen av den här filmen som är spilt in i en annan programvara, så då går jag på den här pulsen. Och import media. Och så er det sån att eh, det är inte nödvis att ha den förlänge. Så her kan jag välja och tilpasse og dra den kortare. Kanskje vi skal utheve dette med import media, og selv om det dessverre er veldig dårlig kvalitet på denne opptaket fra Screencast-O-Matic, så jeg kan også, nå er jeg på det stedet i tittlinja, jeg kan dra ut og ta over import media, selv om det dessverre er så godt som uleselig. Sånn, og da trycker jag på play igjen, og import media og der er jeg ute på at jeg har kommet in i et annet vindu, og da vil jeg jo ha den grønne oppe på. Så da finner jeg akkurat hvor overgangen går. Jeg må dra dette innsetningspunktet her. Der bør den være borte, og da tar jeg her i enden av denne, og så drar jeg den inn slik at han bare er i det området der jeg viser med den svarte skjermen. Når vi kommer til hvitt, så forsvinner den. Og nå er det jo sånn her at nå det jo noe som skjer et annet på skjermen, så nå må jeg igjen gå tilbake til animasjonen, og så må jeg igjen kanskje velge et annet utsnitt av skjermen i forhold til hva det er jeg skal ha med i dette klippet. Jeg prøver mig igen. så går jeg fram det stedet der jeg har laget denne filmen, og jeg kaller den for Camtasia 1. Og her ser vi jo at det er et lite om det ser jeg etter at ikke det snakkes. Og her bare trykker jeg jo på ting. Det er jo ikke nødvendig å ha med seg. Så det jeg gjør nå, det er at jeg til klippevekt, dette lille området, først så klikker jeg på den for å få den aktiv. Og så drar jeg ut der det ikke er snakking, og det ikke skjer noe viktig på skjermet. Og så trycker jag på klipp. Og da blir jo filmen kortere og mer koncis og det grepet gjør jeg veldig ofte. Under innspillingen gjorde jeg en typisk feil. Jeg hadde glemt å gå med här og klikke på denne her for å slå av Teams, så det er alltid lurt å gå slå av Skype på Teams og sånn, så går jeg og trykker avslut. Så er den borte, så ikke dette skjer igjen. Men dette glemte jeg under opptaket, og titt vad som skjer. Det Plutselig så kommer det opp en melding fra en kollega av på Teams, og det ønsker jeg dere ha med. Nu er det heldigvis så uklare film, så det går ikke an å se hva det står, men la oss oss at dere hadde gjort det. Jeg velger å zoome inn, så man se lite mer med vad som skjer her. I dette momentet här til og med hit, så så er jo den fremme. Så det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gå inn, og så skal jeg gå igen opp her det står på Annotation, og så skal jeg gå på Blur, og her kan jeg velge å ut, eller gjøre utskarpt, vad det måtte være for noe. Nå velger jeg å piksele opp denne her. Og nå går jeg, og så trykker jeg den ned i hjørnet här. Og så sørger jeg for at den er der under hele demomanget til han forsvinner der, forsvinner den. Og da drar jeg ned hit, jeg bør jo ikke ta over hele, og så gjør jeg over dette området. Så når den nå spilles av i sluttproduktet, da kommer jo ikke den med å bli synlig. Jeg kunne selvfølgelig valgt inn å zoome in på deler av skjermen, slik at den også ikke kom med. Hvis jeg vil henlede oppmerksomheten ytterligere til noe på skjermen, så kan jeg bruke ferdiglagde figurer. Jeg går här på Annotations, og så går jag på Typ Figurer her, og her finnes det for eksempel piler. Hvis jeg tar tak i denne pilen här, så kan jeg gå in på den, hvis jeg skal skrive noe så kan jeg gjøre det, jeg kan også ta vekk skriften, men nå skriver jeg for eksempel C her, utropstegn, og så er det sånn at hvis jeg drar litt i denne tingen, i denne kula, så kan jeg peke ned, og så kan jeg dra ned til dit sted jeg ønsker å peke på, og så kan jeg gjøre pila større eller mindre enn i forhold til det jeg ønsker å ha med på skjermen. Så för hänvisa uppmärksamheten så tar jag denna här och så a i och så väljer i hur lång tid av videon hon ska vara och så har jag fått satt in denna pilen som uthever denna skärmen